بنوتتي يا هلا بك يا ضيا عيني يوم الفيت قصيدي فيك غنيته <تصفيق> <تصفيق> جاني الهنا والسعادة يوم جيتي يا مرحبا يا هلا بك يا اغلى اشتركوا يا yeah, بنت اشكر الهي عدد من حج في بيته امير تنجبت احلى المزايني منك خذت شانها لجيت وطريته مولودتي يحفظك رب من الشيني جعل الهنا والسعد لك فاني يا ليته بنتتي يا هلامك يا بي